Benvinguts a tothom, uh, estem a la primera taula que hem donat per títol Els punts TIC i l'impuls econòmic, les noves idees. En aquesta taula de 4 i jo cinc, uh, tindrem les experiències de tres punts TIC que podem dir que són punts TIC que treballen en el món de la dinamització econòmica. El primer que farà la ponència és David Vilella, Innovation Manager. Donarem pas perquè ens expliqui quines coses passen a Neàpolis i com podem conèixer la seva experiència. David. Bon dia a tothom, moltes gràcies per haver-nos convidat a Neàpolis de Vilanova i Geltrú per poder participar en aquesta jornada. Nosaltres a Neàpolis, a l'edifici de Neàpolis, tenim un, des de fa un any, un any una mica més d'un any, un espai per emprenedors, un espai co-work, Um, que no és ben bé un viver d'empreses perquè tenem que el co-work afegeix moltes més, moltes més, uh, molt més valor, diguéssim a l'experiència de, de, de compartir un espai. Um, amb el Joan Carles Lluc el, el director de Neapolis i, i l'equip de Neapolis d'estratègia i de més, uh, vam, i l'Ajuntament vam pensar que seria una molt bona cosa aprofitar a uh, l'experiència que tenim al Neapolis de, del co-work al voltant d'unes 25 empreses petites, el fet dexendre aquesta experiència per tota la ciutat. Això vol dir que no tot passi a l'edifici de Neapolis, sinó que entenem que s'ha de disseminar aquestes experiències per la ciutat i tematitzar les d'alguna forma. D'entrada aquest és l'espai de coarquiat ten que, ja tenim, que ja està funcionant des de fa més un, poc més d'un any, Um, en aquest espai nosaltres volem concentrar totes aquelles experiències uh, totes aquelles empreses uh, totes aquelles uh, professionals que es dediquin en aquests àmbits Digues, que nosaltres, nosaltres el, diríem indústries creatives llavors aquí, edifici, aquí això que veieu és l'antiga casa Mir és l'antiga casa d'un pintor que es deia Joaquim Mir que, que del, del segle XX del segle XIX i que ara uh, és, forma part de l'UGT és la seu de l'UGT llavors estem tancant ja l'acord perquè constituir aquí el segon, segon co dedicat a la eco-innovació uh, empreses empreses, start-ups uh, professionals que es dediquin a l'eficiència a la sostenibilitat uh, a la eco -innovació. aquest és un altre, un altre espai proposat per convertir-ho en un espai co-work, és, és una església que està, uh, està educant a l'hospital de Sant Antoni Abad es diu l'església dels Josepets i no doncs, la idea és dedicar aquest espai aquesta església a posar-hi empreses que es dediquin a temes de salut, a temes d'esports, a temes de, de dependència per gent gran com que nosaltres tenim la sort de tenir, de tenir mar i el nostre eslògan de Neàpolis és tecnològicament mediterranis doncs és molt important aprofitar aquest actiu i tenir, i constituir també un cclúster que, es, que es dediqui a a promoure totes les qüestions derivades del tema nàutic, del tema marítim, perquè volem que les empreses de cada co-work estiguin allà on més o menys es donin o hi hagin ciutadans o hi hagi, passin coses i que estigui molt relacionat i molt ben contextualitzat. A continuació tenim el Javier González, director gerent de, de, del CityLab de Cornellà. Gràcies a tothom i gràcies als, als organitzadors per convidar-nos al CityLab. El CityLab, com ja sabeu, és un living lab Conceptualment va ser el primer laboratori ciutadà que es va crear a Europa l'any 2007 i va partir des d'una premissa, i la premissa era que la innovació no només s'havia de produir des de la indústria o des de la universitat, sinó que també la innovació havia de sortir dels ciutadans. Estem en un context econòmic molt complicat, on d'alguna manera hi ha gent que pot pensar que, que buscar feina és una solució però nosaltres estem per una altra hipòtesi, que és que millor que ens la inventem. Però bé, hi han alternatives. Aquestes alternatives passen pel plantejament de moltes coses que creu que són objecte de millorar-se. Si parlem de l'educació formal, de l'educació estàndard que rep canalla, Podem dir que és una, a vegades una formació insuficient, una formació generalitzada i que la tendència a la que hem de tirar és cap a la formació contínua, una formació més especialitzada. Estem amb unes formacions reglades eminentament teòriques. Amb això no li gaire lluny, amb la teoria. Necessitem anar a la pràctica i sobretot a un concepte que és aprendre fent. Si parlem des d'un punt de vista de les alternatives a la formació ocupacional, doncs també tenim reptes que, que crec que hem d'assumir. No? Una formació que és certament burocratitzada i que d'alguna manera el que hauríem d'intentar és que fos autoministrada i sobretot molt més personalitzada. Tenim que sí, que a vegades aquesta formació ocupacional doncs, està orientada a l'especialització, però realment creiem que hauríem d'orientar-la a la producció de valor. Per tant, què és el que estem fent al CitiLab i quin és el projecte en el que estem ara mateix ficats? un nou model basat en un entorn que està plantejant reptes que està de... marcant tendències i que està generant demandes i tres fases ben diferenciades que són orientar, entrenar, integrar i fer-ho per l'ampliabilitat. Tot això no només és un punt de vista físic perquè en el FITILAB n'hi ha voltant de 600 metres quadrats dedicats a que la gent faci networking faci, eh, i dir, posi en comú els projectes sinó també fer-ho des d'un punt de vista de la xarxa social. Una xarxa social que no ha de permetre connectar la gent, sinó que a més a més ha d'intentar que hi ha valor, que generi coneixement. L'orientació al cap i a la fi el que pretén és l'autoconeixement de les persones. Vull parlar d'aquest tema perquè moltes vegades la gent en sap més el que et diu, però la gent en el seu interior té un coneixement que no explicita i que moltes vegades està vinculat amb l'oci. I això potencialment és objecte de ser negoci, de ser una activitat productiva de futur. Amb el tema de l'entrenament, aquí ja entra un tema molt, molt important per nosaltres, que és que en el Fitilà, per exemple, no en fem cursos. Moltes vegades la gent s'aproxima i, escolta, que vull fer un curs d'excel, vull fer un curs de Word, vull fer... allà els dient que s'han equivocat de puesto, que ja no en fem cursos. No fem cursos perquè el nostra objectiu no és... Fer una activitat pedagògica on la gent aprengui tecnologia. El que volem és que la gent prosigui promotor de de la tecnologia, tecnologia cre tecnologia. No volem que la consumeixi, volem que la facin. Nosaltres tenim una sèrie de principis que són els que ens mouen i és que en el nostre centre està la persona. És el nostre actiu més important, no només la persona sinó els seus projectes i amb, amb la seva voluntat d'allò que volen fer és on nosaltres comencem a construir la innovació, no a partir del nostre projecte, sinó a partir del seu, de la seva voluntat de transformar d'una actitud activa i no passiva per transformar l'entorn i poder adaptar-se a ell. Ara parlaria el Joan Povedano, que, que tu ja has presentat, Pablo. L'exemple de l'espai Lluç, de Femdes Lluç, Llu, que tots us estem començant, eh, doncs és un exemple molt clar així, sí? <laughs> un exemple molt clar del que, del que estem uh, intentant entre l'ajuntament i una associació uh, que este el que, que intentem és a uh, formar uh, gent, empreses, entitats en, la, en base TIC. No? incorporar-li una, una base TIC en el seu model. Uh, nosaltres uh, estem a Sant Feliu i som una associació que fa un any que estem funcionant, un any molt poc. I just ha estat un repte, i continua sent un repte molt gran, uh, perquè en, a Sant Ferrer no hi havia hagut cap, cap iniciativa en, en aquest sentit, de buscar joves que estiguessin amb, amb, amb ganes d'emprendre i de muntar la seva idea de negoci. I el que es farà durant aquests sis mesos és una mica el al líbit lamp, no? que, estava, que, que teníem, que, del que parlava del que parlàvem, no? S'agafa gent que té una idea més potent o una mica més verda però sobretot que té ganes d'emprendre que té ganes de, de treballar, no? Perquè el jut no sé si tothom el coneix no? però és un projecte de la Fundació Benesto el que cerca és agafar projectes gent de 18 a 30 anys que té una idea de base tecnològica i que ho desenvolupi fins a ser un projecte d'empresa, no? És un exemple d'empresa. La intenció hi ha molts centres, nosaltres un dels més petits, la realitat és que Tenim moltes ganes uh, de tirar-ho endavant i els uh, acords, les enteses que hi ha amb, amb l'Ajuntament, amb Sant Feliu online, doncs de moment el que està durant és molta més riquesa al municipi, no? perquè estem fent moltes més coses de les que fins fa uns anys es podien fer a Sant Feliu doncs perquè uh, la gent no tenia aquests mitjans. No?